Тетяна Петренко у свої 15 майстер спорту України. На змаганнях із жиму штанги лежачи у третій спробі підняла штангу вагою 72,5 кілограми. Перший підхід був 60, а третий, другий – 67,5. Я прийшла в цей спорт в 12 років, 11. займаюся я 3 роки, мені не так вже багато і ну, це чисто з цікавості і якось затягнуло. У мене є тренер особистий, також моя сестра займається для себе. За словами головного судді змагань Сергія Франкова, пауерліфтинг – це силовий вид спорту, який складається з трьох вправ. Присідання із штанго, і штангою, жим штанги лежачи і тяга штанги. Під час змагань учасники виконували один із елементів пауерліфтингу – це жим лежачи. Це другі змагання, які відбулися від початку повномасштабної війни, говорить Катерина Муллер, яка приїхала на змагання з Кам'янця-Подільського. Займається даним видом спорту три роки. «Якось так до душі лягло. Спочатку я не, взагалі не знала про цей вид спорту, взагалі ніколи нічого не чула, а потім так якось вбулося, і так, ну, подобається з одним словом». Заслужений майстер спорту, призерка всесвітніх ігор Тетяна Мельник представляла команду із Кам'янця-Подільського. Сьогодні на змагання привезла команду, яка включає в себе спортсменів різних вікових категорій. У нас і жінки, які виступають в екіперувальному жимі лежачі, і юнаки, і юніори, які виступають в класичному жимі лежачі. Також з нами приїхали представники Харківської області, які проживають в Кам'янця-Подільському якості внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Тетяна Мельник каже, війна внесла свої корективи у спортивне життя. Продовжувати займатися так, як ми робили це до війни, було вкрай складно. Багато спортсменів виїхали за кордон, ну, звичайно, це представники жіночої статі. Також зрозуміло, що і виїзди на змагання стали більш складними, але я хочу зауважити те, що спортсмени дуже самовіддано віднеслись до цієї ситуації. Вони продовжують займатися, продовжують робити свою справу. Свою другу спробу у жимі лежача 160 кілограмів вдало подолав спортсмен, який приїхав з Нової Ушиці – Даніїл Демєнтів. Каже, у даному виді спорту з 14 років. Займаюся приблизно 4 роки, тренує мій вчитель інформатики, так само він і тренер, заохочив мене цей вид спорту. Я почав займатися, перший раз так само поїхав сюди, встановив друге місце. І мені дуже сподобалось зараз вже чотирьохразовий чемпіон області, двохразовий чемпіон України планах поїхати так само на Чемпіонат України, на Чемпіонат світу і Чемпіонат Європи. Всього, зазначає головний суддя, у змаганнях брали участь 70 спортсменів з області. У нас всі вікові групи – це яноки, дівчата, юніори, юніорки, чоловіки, жінки та ветерани. Це команди Городок, місто Хмельницький, Новушицький район, Староконстантинівський район. І є декілька осіб внутрішньо переміщені особи з Харківської області. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.